Og dagens tema de er hull eller sprek i balansorganer. Det beskriver man ofte hæ på no såne f for korkelser dig. SSCD eh, man nogle ganger og kan je ennu SSCD de SSSCD og SSCS. Men det heter faktisk noe så rart som takvindu også, og, og ofte så blir det betegnet som tredje vindu i dette kombinerte balanse- og hørselorganet. Det er, det er to vinduer fra før. Det er ovale vindu og det er runde vindu. Og dette her, det blir da et tredje vindu. Og det var en lege som het Meiner som oppdaget dette her, så det ofte kalles det Meiner's syndrom. Da. Og hvis vi ser på disse forkortelsene, så er det Superior Semicircular Canal Deheisen's Syndrome. Det er liksom det lange navnet, og så man plukket ut noen av disse og, og formet en sånn forkortelse. Så. Så man kan godt se si at selve hullet i sig selv, det er helt borte hit. Men hvis man har problemer med det, da begynner man å kalle det for syndrom. Og det syndromet det kan man godt ha uten å ha Det kan godt så nesten hull. Og så kan det gi tilsvarende problemer for noen. Og begrepet det er betegnelsen på... En sprekke, revne eller et hull. Og det er vanligvis i toppen av den øvre buegangen. Det, det er ikke sånn at det har blitt noe lekkasje hvor det renner ut noen væske eller sånne ting, men det har blitt en åpning i beinstrukturen, sånn at uh, den hinnen som balanseorganet ligger inne Tenker, her, det så tänker og oss där en hinna här och så plejde det att vara hårt ben över där som den hinnan buttet ut mot men så har det blivit ett hål, ikring så kan den hinden faktisk vibrere vibrera genom det hålet på en mode. Här ser vi det. Det är ganska tunn benstruktur over her. Hjärnan ligger på ovansidan här. Eh och vanligtvis så är det täckt med lite ben här men det er relativt tunt där. Så hos en god del mennesker så er det faktisk en åpning. Og så kan man se si, at disse de, de, de er kledd med en sånn elastisk hinne på utsiden, men de ligger jo inne i et hulerom i beinstrukturen, som gjør at den elastiske hinden ikke tøyer seg på noen måte, fordi den ligger jo klin opp til veggene i det hulerommet. Men når det blir hull der, så kan den flekse her. Da. Så kan den faktisk uh, bli det som man da kaller for et vindu. Så dette er det ovale vinduet. Der går stigbøylen inn. Og under her, det ser vi ikke, men der ligger det runde vinduet. Som er en åpning, og hvor det også er sånn fleksibelt. Da. Så man har man da en, to, og tre, hvis man har dette. Dermed kaller man det, det tredje vinduet. Så øh, kan man jo begynne å lure på, ja, vad har dette med hørselen å gjøre da? Det er jo i balanseorganet. Men balanseorganet og hørselsorganet, det henger sammen. Og så kan det få innvirkning på hørselen. Så jeg hører det sån at hvis jeg hører veldig kraftige lyder, så blir jeg helt svimmel. Men det kalles tullio. Tullios fenomen, eller noe sånt noe. Og så kan det medføre at man hører egne kroppslyder. Det blir liksom sånn at... Kroppslydet som forplanter sig genom bein og sånn i kroppen, finner en slags inngang her, kan man si. Og dermed forviler seg inn til hørselsorganet på en, via en annen vei enn det som er den vanlige veien. Noen kan for eksempel høre at de beveger på øynene. Andre kan høre pulsslag. Ja, man kan høre mange. Kroppslyder er overdrevet Den enkle testen da, for å finne ut om man har dette her, det er å banke på ankelbeinet. Man kommer til legen, han tar en hammer og banker her, og hvis du hører den lyden veldig godt, så er det eh, tegn på at du har dette. Vanlige folk hører ikke det noe sånn spesielt godt, men hvis du har dette fenomenet, hører du det mye, mye bedre och prata upp över i skelettet och och så och där är en god ledning av ljuden genom skelettet. Och därme så vill det vi har skelettet då egentligen att som uh, kan fanges opp mycket lättare, netto för det är den fleksibiliteten uppe i hullet her. Uh, man kan också ha en mer generell ljudöverförelse med. Altså at også yttre lyder kanskje høres litt sterkere ut. Og man kan få dårligere hørsel, og da er det i tilfellet snakk om i bassen. Og noen får tinnitus, og noen får pulssynkron tinnitus. En tinnitus som varierer i takt med pulsslagene. Så vanligvis tenker vi på Tinnitus som noe mer sånn litt sånn stabilt, og som ikke nødvendigvis følger takten i pulsen, da. Så derfor så har jeg separert det som to ulike ting. Og det er en del av andre symptomer også, da. Men det som angår hørselen, var det som jeg nevnte. Men det er ikke hørselstingene som folk opplever som det største problemet vanligvis. Det er svimmelhet for de fleste. Og veldig typisk at man blir svimmel eller øer ved kraftige lyder, som jeg sa, eller ved brå trykkforandringer. Så noen kan for eksempel, hvis de går inn i en skyskraper da, hvor heisene går ganske fort, så blir det ganske kjapt en trykkforandring. Och så blir man svimmel på grund av det för exempel. Eller du kör igenom tunneller och där ofta det, det sån varierande tryck genom tunneln. Eh och så blir du svimmel av det. eller du kör med åpne fönster i bilen och då blir det ofta också en sån vibrerande tryck i bilen. Lite avhängigt av vilka fönster som är öppna och så. Eh en sån ska tryckkänsla eller dött känsla i öra. en del kan då uppleva kvalme, dålig balans generellt, syns störs eller man kan få sån ristning på synet eller vibrere, att det som omgivelsen hoppar och dansar lite alltså. Og eh och så blir jo läsiproblem. Uh, muskelspenninger og ømme muskler, og det er jo også litt sånn typisk følge av dårlig balanse. Da. Spenner seg mer for å prøve å holde balansen likevel, og så blir det en anspennthet, eller en, en veldig ensidig bruk av muskulaturen, da, som gjør at den stivner mye mer. Så er det en del problemer som, ikke nødvendigvis er direkte på grund av hullet, men som oppstår hvis det er noen andre tilstander samtidig. For eksempel hvis man har høyt hjernetrykk, da blir hjernen dyttet sånn. <trykk> dyttet ned i hullet. Og så kan det få spesielle påvirkninger. Og det er ofte snakk om at man har krystallsyken sammen med dette her, eller at dette kan forverre krystallsyken. Og de som er veldig hardt angrepet av dette her, de snakker da ofte om at vi får en sånn hjernetåke. Det blir så vanskelig å, å tenke litt sånne avanserte tanker. Når tankene blir litt intrikate, så melder man liksom bare pass, og Åh, det orker jeg bare ikke. Det, det er omtrent vad folk legger i begrepet hjernetåke. Og det rimer jo ganske mye med å ha konsentrasjonsproblemer, da, kan man si. Og har man konsentrasjonsproblemer, så blir jo hukommelsen så som så også. Så det er ikke uvanlig å rapportere om hukommelsesproblemer i denne forbindelsen. Og noen øh, får voldsom utmattelse. Og man kan till og med få angstanfall av dette her. Altså. Og det kan man jo ha det meste, hvor man føler at nei, nå er det i ferd med å bikke helt over. Og så blir man livredd for vad som skal skje, for eksempel. Så kan man jo lure på hvor vanlig er dette. Og da kan vi huske på at det er ikke så veldig lenge siden det ble oppdaget. Det er bare 20 år siden. Og det er veldig variabelt hvilke symptomer folk får. Det er veldig sjelden folk har hele lista. Man har kanskje noe av det, og andre har kanskje noe annet. Og dermed er det ikke alltid så lett å fastslå at det er dette som er det de lider av. Og dessverre er det jo da en liten kunskap hos leger om hvordan man påviser denne tilstanden. Altså hvordan man stiller diagnosen. Og dermed er det jo vanskelig å si om alle som har dette her har blitt oppdaget. Det er jo ganske innlysende at mange har ikke blitt oppdaget. Men hvis man ser på obduksjoner, så finner man ut at det er 20 20.000 til 30.000 nordmenn som enten har hull, eller hvor den beindekningen er såpass tynn at den blir litt fleksibel i seg selv. Og da kan man jo få lignende symptomer som hvis det er et hull. Da. Men det er bare røffelig, altså det er litt sånn anslagsvis da, 5000 som får problemer. Så det betyr at det er mange som går runt med tynt bein eller hull, og som egentlig ikke merker noe til det. Det som teller er jo vem som får problemer som går ut over som gjør at man ikke fungerer noe godt i jobb eller fritid da.